ہیلو اسٹوڈینٹس اب ہم چاہ رہے ہیں کیمسٹری فور کلاس نائن ماڈل پیپر ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی تھری کراچی بورڈ ٹھیک ہے دو سیکشن ہم اس کے کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں سیکشن بی ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں اب ہمارے سیکشن سی جو کہ فورٹی مارکس اور سکسٹی کا فورٹی پرسینٹ بنتا ہے 24. اس طرح سیکشن سی کے اندر ہمارے پاس ٹوئنٹی فور مارکس ہے ہمیں کوئی فور کو ٹوٹل جو, ہوں, جو ہے سکس کو ہر کوشچن کے جو مارکس ہیں وہ سکس ہے اٹ مینس کی है ہے آپ کو ڈیٹیل میں آنسر لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کا پہلا کون اسٹیٹ بوائز لا اینڈ ڈرائیو میتھمیٹیکل پی ون وی ون ٹو پی ٹو ٹو سب سے پہلے تو رابر کے بارے میں بتا دیں 1662 گیسلو پہ کام کیا تھا اور یہ کہتے ہیں یعنی یہ انہوں نے جو دیا ہے ولیوم اور پریشر کے درمیان دیا ہے ठीक है اور یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ کانسٹینٹ ہے اب بی کیا ہے پی کیا ہے اور کے جو ہے کانسٹنٹ ہے ٹیمپریچر کا یہاں پرچر ہے ٹھیک ہے اب اس کو इसको ہم हम کریں گے تو جو الال, الال, کانسٹنٹ ہے تو ہمارے پاس بنتی ہے پی ون ٹو کے تو اٹ مینس کے ہم لکھ سکتے ہیں پی ون وی ون از اکول ٹو پی ٹو V2 is equal to K یعنی کام ہے یہ جو ریلیشن شو करें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान शो करें यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा डेटा डेटा जो है हमारा जो है दिया हुआ है और ये कैलकुलेशन से हमें प्रूफ कर रहा है ये कॉन्स्टेंट हमेशा सेम आएगा जैसे प्रेशर जो है वन था और वॉल्यूम फोर था इनको मल्टीप्लाई किया तो फोर आ गया प्रेशर जब टू हो गया तो वॉल्यूम भी टू हो गया तो ये क्या हो गया ये वॉल्यूम आंसर भी टू आ गया इस तरह डेटा जो है हमें सेम कॉन्स्टेंट दे रहा है तो ये इससे प्रूफ करते हैं बॉयस लोग ठीक है 15 آپ کو جو کلاسفکیشن کرنی ہے بیس پیئر الیکٹران پیئر کے بتانی ہے اور اس الیکٹران پیئر کے شیئرنگ کے حساب سے تین ٹائپ بتانی ٹھیک ہے سب سے پہلے کوبیلنٹ بانڈ دیکھ لیتے ہیں کوبیلنٹ بانڈ کیا ہے دو طرح کے بانڈ ہم نے پڑھے ہیں نان میٹل شیئر کرتا ہے اور دونوں جو ہے سیملر بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کوویلنٹ بانڈ آٹ دا کیمیکل بانڈ ایٹ ان میوچل شیئرنگ پیئر اچھا شیئرنگ آف الیکٹرانٹو گیس بنی ہے واٹر بنا ہے امونیا بنا ہے ٹھیک ہے اب کونٹ بونڈ آن دی بیس آف بونڈ فیئر تو the into three types. Single covalent bond, double covalent bond, and سنگل کو سنگل کو دیکھتے شارٹ لائن سے شو کرتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں سنگل میں کیا in which ایچ ایٹم کنٹریبیوٹ ون الیکٹران دونوں جو ہے ایک ایک الیکٹران کنٹریبیٹ کرتا ہے example, ایک ہائڈروجن ایک الیکٹرانے گا اور ایک دفعہ اس کے بیلنس شیل میں روٹیٹ کرے گا ایک دفعہ اس کے بیلنس شیل میں روٹیٹ کرے گا اس طرح دونوں کی بیلنس کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ کرتے ہوئے اسٹیبل ہو جائیں گے ٹھیک ہے Do ہائڈ آف ڈال سکتے ہیں کیونکہ سیم ہے تو ہم دونوں میں ڈاٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپوزٹ بنانے کے لیے کراس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے سالڈ لائن اور اس کو سالڈ لائن ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے each hydrogen atom acquires a helium like electron configuration aur ye jo configuration banegi hone ke baad wo kya banegi helium ki tarah banegi to isliye stable ho jayega double covalent bond ki baat karein dusri type to ye double dot lines hum show karte hain theek hai aur double bond mein kya hota hai double bond mein hum kehte hain the bond that is formed by the sharing of two electrons between two atoms in which each atom in دو دوسٹر دو دو دو دو ہے؟, ہے دو, دو اور قریب آ جائیں گے اور شیئرنگ کر لیں گے اپنے دو दो इलेक्ट्रॉन ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح ان کی کو Thus, طرح ہم O2 کو ریپرزینٹ کریں گے ڈبل لائن ہماری جو اگزامپل ہے ٹریپل کو ہم تین لائنوں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں فارم بائی شیئرنگ تھریٹر کی کی کی کیوں ضرورت ہے آٹھ وہ کر لے گا اور وہ اسٹیبل ہو جائے گا اب ہم ان کو بنے گا نائٹروجن سینٹر میں جس کے تین پیئر ایک دفعہ گا, ایک دفعہ اس, گا, اس سے نائٹروجنوجن ڈبل بانڈ بن جائے گا اور تین لائنوں سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, لے, ہوگی, ہے. کتنا بریف آؤٹ کر سکتے ہیں کریں گے ایکسپلینیشن دو یا تین لائنوں کی آپ کو دینی پڑے گی اور ڈائگرام یہاں پہ موجود ہے سنگل بانڈ کی دو ایٹم کے درمیان دو نان میٹل ڈبل بونڈ کی دو شیئرنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سنگل میں ون شیئرنگ اور ٹریپل میں تین है ٹھیک ہے اس سے زیادہ میکسیمم نہیں ہو سکتے تھریز میکسم ٹھیک ہے اب کو ڈسکس ڈیٹیلٹیبل اب یہ جو ہے انکریزنگ آڈر آف اٹامک نمبر ایلیمنٹ جو ہے وہ ارینج کیے جا رہے اکارڈنگ ٹو انکریزنگ سیکنڈ یہاں پر, اگر, second, یہاں پر today, کالوں گروپ کہلاتے کو ہم لکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے نمبر نہیں کرتے بلکہ رومن نمبر استعمال کرتے اب تھوڑا ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے گروپ کو کہتے ہیں یا نظر آ رہا ہے پالم کو ہم گروپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جائیں تو یہ گروپس نمبر ہوگا ہم زیرو گروپ بھی کہتے ہیں گروپسٹنگ آف این ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ کی پروپرٹیز اگر ہم بتانی ہے تو ہم گروپ کی مدد سے بتا سکتے ہیں گروپ ہمیں نمبر آف الیکٹران بتاتے ہیں تو گروپس آر नंबर نوبل right نام ہے کچھ گروپ ممبر کے حساب سے کہتے ہیں جیسے تھرڈ والا ہمارا بورون فیملی ہے کاربن فیملی ہے نائٹروجن فیملی آکسیجن فیملی ہے اب نیکسٹ جو ہے ہمارا نمبر کی بات کر لیں اگر ہم رو کی بات کریں تو اس کو ہم پیریڈ کہتے ہیں جیسے لیفٹ ٹو رائٹ اگر ہم جائیں ٹھیک ہے فرسٹ پیریڈ میں دیکھیں آپ دو ہی ایلیمنٹ ہیں سیکنڈ اور تھرڈ میں آپ کو نظر آ رہے گا ٹھیک ہے اور فورتھ اور فیفتھ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے 7 اب یہ گروپ جو ہوتا ہے اس کی بھی کوئی इलेक्ट्रॉन एक शेल कंप्लीट हो गया और इसमें फर्दर कैपेसिटी है फर्स्ट शेल के शेल होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो दो एलिमेंट अकोमोडेट हो गए सेकंड जब आएगा थर्ट थ्री इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो वो सेकंड पीरियड इस्तेमाल हो जाएगा यानी सेकेंड एनर्जी लेवल आ जाएगा ठीक है اب اس کو ہم فردر ایکسپلین کر سکتے ہیں بلاکس کی مدد سے تو آپ کو نظر آ رہے کہ چار بلاک بی بلاک ڈی بلاک اور جو بھی شل کا آخری کنفیگریشن ہوتا ہے سب شل ہوتا ہے وہ اس کا بلاک ہوتا ہے ایس بلاک میں ون یا گروپ آپ سے ہیں ٹھیک ہے पी ब्लॉक में थ्री ए से लेकर एट तक के ग्रुप आ सकते हैं ये सारे इसमें मेटल भी है मेटोलाइट भी है नॉन मेटल ये सारे एस ब्लॉक मेटल होते डी ब्लॉक जो है हमारा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ये ग्रुप वन बी से एट बी के दरमियान होते हैं वैसे ही 10 होते हैं कुछ कलेक्टिव होते हैं ठीक है बॉटम पे जो आपको नजर आ रहा है वो एफ ब्लॉक है इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और दो लाइने आपको नजर आ रही है एक्टीनाइट फोर सीरीज की और लेंथीनाइट फाइव सीरीज की ठीक है آپ okay. اتنا ایکسپلین کر لیں گے تو یہ کافی ہے اور بلیو کر کے کرنا ہے بہت زیادہ کر کے نہیں کرنا ہے کچھ گروپس کے یہاں پہ میں نے نام بھی دے دی ہیں آپ اس کو چاہیں تو دیکھ لیجیے گا اور کچھ پیریڈ میں بھی یہاں پہ بتا دیے کہ شروع آ کر کے ایلیمنٹ کون سے اس کو بھی آپ چاہیں تو دیکھ لیں جو نارمل گروپ ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹیو یا مین گروپ کہتے ہیں اور جو ٹرانزیکشن ایلیمنٹ ہے وہ ڈی بلاک اور ایف بلاک کو ہم کچھ گروپ کے نام ہے الکلی میٹر الکلائن اور ہم نے بتا دیا ہے وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کا ہے سیکنڈ پیریڈ جو ہے لیتم سے نیون ہے تھرڈ پیریڈ ہمارا سوڈیم سے آرگن اینڈ سون اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فادر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لکھ دیجئے گا ادروائز اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے Solid and solid. Solid solid بتانا ہے, بتانی. اور کتنے کیریکٹرسٹک بتانی ہے آپ کو بتانی یہ ڈائگرامس آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا جس کی تھری ڈائمینشنل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کرسٹلائن ہوتا ہے اور جس کے تھری ڈائمینشنل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ایمارکوس ہوتا ہے یہ جو ہے ہارڈ ہوتا ہے ہم اس کی شیپ چینج کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے اب کرسٹلائن سالڈ کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان وچ ایٹمس آئر مالیکولس ڈیٹ میک اپ سالڈ ایگزٹ ان ریگولر ویل ڈیفائن ارینجمنٹ ٹھیک ہے ریگولر ہوتے ہیں ان کی شیپ یا آئنس تھری ڈائمینشن اسٹرکچر ہوتا ہے اور ڈائمنڈ ہے سوڈیم کلورائڈ ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں سالڈ کی تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نار کرسٹل سالڈ ہوتا ہے اس کے ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے پلاسٹک ہو سکتی ہے گلاس ہو سکتی ہے یہ جیل ہو سکتی ہے یہ اس کی اگزامپل ہے اچھا اب ہم ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں اس میں سے آپ کو جو چار ایزی نظر آئے تو آپ یہ جو ہے اور یہ جو ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے انسیمیٹریکل یہ سیمیٹریکل کا اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے اور یہ سمٹریکل سٹرکچر ہوتا سٹرکچر ریپیٹ ہوتا ہے اس میں سٹرکچر ریپیٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ بریک हो जाते हैं और फिक्स क्लेविज प्लान यानी अगर वो तोड़ें तो बिखर जाएंगे उसके कोई मखसूस उसमें नहीं होगा जबकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं फिक्स क्लेवेज होता है प्लेन पे और स्मॉल पीसेस और सम शेप यानि अगर अगर तोड़ेंगे तो उसी तरह का शेप बनेगी और हमेशा सेम शेप होगी इसके नए महार्बत में सेम शेप हमेशा नहीं होती है ठीक है अब नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन की बात करें तो वट इज क्रोजन क्रोजन आपको बताना है any poor for its आपको चार बताने हैं, कि किस तरह से हम क्रोजन को रोक सकते हैं क्रोजन कलर्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं मेटल मेटल अगर डिस इंटीग्रेट होने लगता है या खराब होने लगते हैं तो उसके लिए और आयरन जो आ, लोहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रस्टिंग कलर ठीक है ہم سکتے ہیں سلفائڈ یعنی وہ پیور میٹل نہیں رہ سکتا ہے بلکہ چینج ہو جاتا ہے آکسیجن سے ملے گا تو آکسائڈ بنا لے گا ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور واٹرس ملے گا और بنا لے گا बना ملے گا मिलेगा بنا لے گا ठीक है مچیریل یعنی اگر اس بات کو رکھتے ہوئے آپرن کو دیکھیں تو آئرن کے لیے ہم اسپیشل لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ آئرن بہت زیادہ کروشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں رسٹنگ فکس اچھا نہیں ہے آئرن کا کس کی پرزنس ہے واٹر کے پروزنس میں اور آکسیجن اگر واٹر آکسیجن نہیں ہوں گے تو رسٹنگ پوسبل نہیں ہے رسٹنگ اسی سورت میں ہوگی جب واٹر اور آکسیجن دونوں موجود ہو وچ وی سی ایس اے رسٹ براؤن کلر کا نظر آتا ہے آئرن رسٹ وینٹیکٹ واٹر میں رسٹنگ ہوگی جب واٹر آکسیجن سے آئرن ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہوگا وہ تھا رسٹنگ ہوا کر اور جو بنے گا کیا وہ ایکمپلیکس بنے گا ایف ایو آئرن آکسائڈ بنے گا اور ساتھ واٹر مالکول ایکچولی یہ ہائڈروجن آئرن ہائڈرو آکسائڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نمبر کو شو کرتے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سراؤنڈنگ میں کتنا زیادہ مارچر موجود ہے یہ تو ہو گئی ہماری کوروشن اب ہم پریوینشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کوروشن میں بچا سکتے ہیں بائی گریسنگ پینٹنگ Coating, جس کو پلیٹنگ کہتے آئلنگ آف سرفیز یہ مختلف طریقے ہیں جس سے کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں پریوینشن کر سکتے ہیں. کچھ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے الوائ سب سے پہلے الحلے ابھی دیکھا تو ایلائے ہوتا ہے میٹل اور میٹل کا یا میٹل اور نان میٹل کا اگر نان میٹل ہوتا ہے تو بہت کم کوانٹٹی میں ڈالتے ہیں تو ہو لگ گیا ہے بھی کٹلری ہے پین ہے کیٹلس ہے یہ ان سب آپ پہ ہم کوٹنگ کرتے ہیں چیپ میٹل سے بنا کے اور تھوڑا ایسا میٹل جس جو واٹر ریزسٹینٹ کرتا ہے جس کے اندر ریزسٹینس زیادہ ہوگی اس کی ہم کوٹنگ کر سکتے کر دیتے دیز آل آر بیفٹ فرام الیکٹروزرو دیئر لکس اینڈ تھرڈ والا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہتے ہیں کیتون یعنی بیٹری کے دو ٹرمینل cathode تو اس کے اندر کی ہم بیٹری کے ٹرمینل سے اٹیک کر دیں گے اینور, اس کو جس کے اوپر ہم آ, کرانا چاہ رہے ہیں metal جا کے ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس طرح کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کو بہتر بنا سکتے واٹر اینڈ فیول پائپ لائن جو ہوتی ہیں storage tanks ہوتے ہیں پروسیس پر کرتے ہیں اچھا کوٹنگ ہم پینٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو اس سے بھی وقتی طور پہ بچاؤ ہو سکتا ہے جیسے میٹلائڈ سروسن The product life span. تو بختی طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں المینیم پینٹ یوز کرتے ہیں سینتھک ربر پینٹ بہت طرح کے پینٹ ہوتے ہیں توٹنگ کو, کو ہم ایز اے پینٹ بھی ہوں جسٹیفکیشن آف جیج اور اس کو ہم کو جسٹیفکیشن بھی بتانی اور کنکلوژ بھی بتانی اچھا یہی ڈائگرام یہاں پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیا آپ کے بک کے اندر بھی بہت اچھے ڈائگرام دی ہے एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हमने एयर लो प्रेशर पर रखा हुआ है, यानि क्या हुआ है यहाँ पे जो है ग्रीन ग्लो होगा ये हिस्सा एन है रहे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये हिस्सा है बैटरी के रहे टर्मिनल से और साथ में एयर निकालने के लिए हमने वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया है जहाँ से एयर निकाल लेंगे तो ये वैक्यूम बन जाएगा फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो ग्लोश हो जाएगा और ये हाई वोल्टेज करंट हमें पास करना पड़ता है ठीक है अच्छा Proton, the proton is a positively charged particle, discharged by Goldstein in 1886, or J.J. Thomson investigated properties of proton in 1897. डिस्कवर जो किया था बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है वो किसने बताया ने बताया था 1866 एटीन सिक्स और इसको जो आइडेंटिफाई किया प्रूफ किया वो किसने किया जेजे थॉम्सन ने किया और कब किया 1897 में किया ठीक है तो इन दोनों का मुश्तर का काम कह सकते हैं लेकिन नाम किसका आएगा जेजे थॉम्सन का क्यूँकि उन्होंने इसको क्लरिफाई किया था और आइडेंटिफाई किया था ठीक है अच्छा ये, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है इसको आप देख ले आपकी बुक की है ہم اس کو آگے فادر دیکھ لیتے ہیں فادر کیا ہے؟ اب جی جی تھامسن ورک کر رہے تھے سب اٹامک پارٹیکل پہ انہوں نے بتایا تھا الیکٹرون ہوتا ہے جو کہ نیگیٹو پارٹیکل ہے لیکن جو ایٹم ہے وہ نیوٹرل ٹھیک ہے یہ کام کرتے ماڈل دا in which negative electrons are scattered throughout a sphere of positive charge. He called his atom the palm pudding model. A palm pudding model said to him, and he suggested that which negative charge is positive charge, because the atom is actually neutral. So, what came from our conclusion? conclusion came from our conclusion. After completing the experiment, J.J. Thompson uh, concluded that rays were uh, اس کی وجہ سے آگے چل کے جو فیزکس تھے ان کو اسٹرکچر کا ایٹم سمجھا رہے ہیں اچھا اس کی جسٹیفکیشن کیسی دی جا سکتی ہے اچھا گول اسٹین جو تھے was the first to suggest the name electron for the charged particle. However, it was J.J. Thompson who discovered it and showed the existence of negatively charged particles. And then they confirmed the negatively charged particles. So, this is their justification, this is their conclusion. And they have told it. And after this, we have told the discharge tube, this is our hand. And they have told it that this is a positive charged particle. Hai, نیگیٹو تو وہ آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے تو کوئی ایسا سبشن وہاں پر ہوگا جو کہ پوزیٹیو چارج پارٹیکل ہوگا اسی لیے ایٹم نیوٹرل ہے اوکے تھینک یو ہوپسو کیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا فاردر اگر کوئی کوشچن ہے اور فادر ایکسپلینیشن آپ چاہتے ہیں تو پلیز مجھے میسج کریں کمنٹ میں کریں تھینک یو